З днем, доньки, рідненька, тебе я вітаю, Жіночого щастя сердечно бажаю. Я тобі міцного здоров'я, Щоб дім твій був завжди зігрітий любов'ю. Бажаю удачі, везіння, залазся, Усе, що задумала, хай завжди вдасться. Взаємне кохання хай душу зігріє, Життя подарує усе, про що мрієш. Всі ангели хай по життю бережуть, Бідуї на напасті, усі проженуть. Моя нагорода, мій скарб найцінніший. Ти серце моє, душа найрідніша. Я дякую Богу за тебе щодня. Живи довго і щасливо, доню моя.